تو ویدیوی قبلی ایران سرزمین انحصارها گوریزی به وضعیت انحصار تو ایران زدیم و دیدیم, و دیدیم که اوضاع چندان جالب نیست. در حالی که دولت بعد زمین بازی رو طوری طراحی کنه که رقابت سالم شک بگیره نیرو و شرکت‌های خصوصی بتونن ایده‌های خلاقشون رو اجرا کنن و تبدیل به کسب و کارهای بزرگ بشن. دولت بعد زمین بازی رو طوری بچینه که نتیجهش حفظ جان ایده‌های ارزشمند از دست قول‌های انحصارگر باشه. شرکت‌های خصوصی باید بتونن توی فضای رقابتی و عادلانه با شرکت‌های بزرگتر رقابت کنن. وضعیت رقابت در دنیا ولی کاملا متفاوت پرونده ها و قوانین ضد تراست و ضد انحصار در کشورهای توسعه یافته سابقه خیلی طولانی داره مبارزه با تراست و انحصار و تشویق بازار رقابتی نقش غیر قابل انکاری تو توسعه این کشورها داشته و بزرگترین شاهدش اینه که این کشورها از خیلی قدیم الایام قوانین ضد انحصار داشتن مثلا اولین قانون ضد تراست آمریکا بیش از 130 سال پیش وضع شده اولین پرونده‌های جدی ذی‌التراسو ایران در چند سال گذشته مطرح شدند و فرهنگ رقابت همچنان خیلی مسیر درازی در پیش البته خیلی هم جایی تعجب نداره قانون رقابت ایران نهایتاً بعد از کلی رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان آخرش با ادغام تو قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در سال 1386 در مجمع تشخیص تسفیح شد. و تازه سال بعدش یعنی 1387 قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ میشه و نهایتاً در سال 1388 اولین جلسه شورای رقابت وابد تشکیل شد. رقابتی که تو ایران وجود دارن نتونسته از مردم مصرف کنندها به خوبی حمایت کنه و مشکلات بازارهای سنتی و قدیمی رو حل کنه باعث رقابتی تر شدن بازارها تو ایران بشه. با ظهور کسب و کارای دیجیتالی و پلتفرمی کار سخت شده. تو دنیای امروز انواع جدیدی از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به دلیل ماهیتشون استعداد زیادی برای تشکیل این سوالات. این مسئله محدود به ایرانم هم نیست. همین الان گوگل چندین پرونده باز تو اتحادیه اروپا و آمریکا این شرکت تقریباً هر بار که به تراست متهم شده محکومم شده اما الان نمیخوایم داستان تراست ها و انحصار های خارجی رو تعریف کنیم تو این ویدیو ها در مورد دعوای اسنپ فود و چیلیوری صحبت کنیم و اتفاقاتی که بین این دوتا کس و کار افتادار از دید علمی و اقتصادی تحلیل کنیم بذارید مستقیم بریم سراغ اتفاقاتی که طی سال 96 تا 99 بین اسنپ و چیلیوری و ریحون و کسب و کارهای دیجیتالی بازار غذا رخ داد. ماجرای سال 98 و شکایت چیلیوری از اسنپ فود شروع شد. چیلیوری یکی از های آنلاین برای سفارش غذا بود که رونق خوبی هم داشت. آخرین گزارش که از بازار چیلیوری منتشر شد، به چند ماه قبل از توقف ناگهانی فعالیتش علیرضا صادقیان در دی ماه در, در حال حاضر با چهار هزار نیز فعال هست چیلی که الان قطعا خبری ازش نداری در سال ۹۸ به سطح خوبی از فعالیت رسید بود اما فهمیدن داستان پرتل آتومه 1398 برای استارتاپ های ایران بعد از دو سال قبل ترش این از سال 96 شروع بکنیم به گفته صادقیان فشار بر روی رقبا اسنپ از اواخر سال 96 شروع شد زمانی که بسیاری از رستوران ها شروع به لغو قراردادهای خودشون با چیلیوری و دیگران کردن همون موقع و مخصوصا تابستون سال 97 برای حل و فصل دوستانه این مشکل چیلیوری و اسن وارد مذاکره شدند اما جوابی که گرفتن به نظر چیلیوری اصلا دلگرم کننده گفته این مدیر عامل بریم؟ ما در تابستان 97 باعث نبفود جلسه گذاشتیم و به اونا گفتیم که چرا این روند به نفع بازار نیست انحصار باعث نمیشه ما آدمهای بهتری باشیم درد انحصار رو تو سنایه مختلف در کشورمون چشیدیم اما به ما گفتن که این روند سیاست ابلاغی سهمداراشونه بود روششون ادامه میدن. چیلبریچ هم ما بعد در ذمه ستون همون سال پرونده رو برای بررسی بیشتر به شورای رقابت ارجاع و بیش از یک سال بعد در بهش 98 شکایت خودش علیه اسنافود فود و سفره اما چیلبری از چه چیزی شاکی بود؟ در سیزه مهر 98 جلسه شورا برای رسیدگی به این شکایت برگزار شد. دلیل شکایت چیلبری این بود که اسنفود با رستوران ها و بنگاه های تهیه و پخش قراردادهای انحصاری می‌بندد مثلا وقتی اسنپ با رستورانی قرارداد میبست دیگه اجازه بستن قرارداد مشابه با ریحون چنگال چلیبری و دیگران از اون رستوران سلب می‌شود در نگاه اول شاید چندان مسئله خاصی به نظر نرسه ولی این رفتار توسط شرکت بزرگ و قالب بازار تقریباً تو هر جایی که فکر کنید یک رفتار ضد رقابتی در نظر گرفته میشه وقتی اسنپ با کسب و کارهای تهیه غذا قرارداد می‌بندد حق ارائه خدمات به شرکت‌های به خودش رو از اونا سلب می‌کنه مثلا در قراردادای اسنفود طرف دوم قرارداد یا همون رستوران مترهد میشد که تمام ظرفیت فروش آنلاین خودش رو به اسنفود اختصاص به در غیر این صورت به دلیل ضررهایی که اسنفود متظرر میشد باید ظرف یک هفته مبلغ 20 میلیون تومان رو به اسناففود پرداخت کرد. دلیل شکارت چیلوری هم بستن چنین قراردادایی بود چون عملا دیگه با خیلی از رسطوران نمیتونست قرارداد ببنده احتمالا این پرسش پیش میا که شاید اسنفود قرارداد انحصاری بسته و سعی در تشکیل تراست داشته اما مگه با چند تا رستوران امکان بستن چین قراردادای هست شب با خودمون بگیم که بسیاری از ما در کنار اسنفود از غیهون چلیبری و دیگران استفاده کردیم پس طبیعتاً جای نگرانی چندانی از بابت یک انصار نباید وجود داشته باشه اما مسئله سهم بازار یک کسب و کاره بر اساس حکم شورای رقابت سهم بازار اسنفود در زمان اعلام حکم چیزی در حدود 80 درصد بود این یعنی رقبا اسنفود در بهترین حالت برای 20 درصد از بازار رقابت می‌کردند اسنفود با این رفتار در واقع داره موانع ورود به بازار ایجاد میکنه یکی از شروط وجود داشتن اقتصاد آزاد برای رقابتی هم اینه که مانعی برای ورود بنگاه‌های جدید به بازار وجود نداشته باشه اسنفود چه جوری مانع برای ورود جدید ایجاد می‌کنه اینطوری که وقتی شرکتی مثل اسنفود سهم بازار بالایی داره چه برای سفارش دهنده‌ها و چه برای رستوران‌ها جذاب‌تر میشه و به نوعی این سهم بازار بالا خودش رو باز تولید میکنه. یعنی مثلا فرض کنیم اسنفود 60 درصد بازار رو داره و یعنی مشتری‌ها به رستوران‌های بیشتری دسترسی دارن و پس بیشتر ازش استفاده می‌کنن چون گزینه هاشون بیشتره وقتی مشتری‌ها یا همون کاربراشام هم بیشتر میشن رستوران‌های دیگه هم تشویق میشن که بیان سراغ پلتفرم اسنپ پس این جو دوباره رستوران ها یا همون انتخاب ها بیشترام میشن این دوباره باعث میشه کاربران بیشتر بشن اصطلاحا به این میگن اثر شدکه در چنین شرایطی برای اینکه اسم این موقعیت خودش کنه دو تا راه یا باید جلوی استفاده کاربرا از بقیه پلتفرم ها رو بگیره یا جلوی ارائه خدمات رستوران ها تو پلتفرم های رقیب بگیره طبیعتا زور و منابعش به محدود کردن ده ها میلیون کاربر نمیرسه ولی میتونه با بستن قراردادهای انحصاری با رستوران ها مسیر ارائه شدن خدمات اونها تو چیلی وری ریحون و دیگران رو کنه و یا به تعبیر دیگه موانع ورود به بازار ایجاد بکنه حالا نکته اینجاست که زمانی که این داستان اتفاق افتاد اسنفود 80 درصد از بازار رو زیر سلطه خودش گرفته بود نه تازه 60 درصد من یعنی اگه سورانی با اسنفود قرار قرارداد نمی بست از 80 درصد بازار سفارش آنلاین و غذا هست می شد پس باید با قرار داد قرارداد می‌بستند و ما یعنی کاربرایی که از این داستان خبر نداشتیمم می‌رفتیم سراغ اسن فود چون انتخابای بیشتری به ما میداد حتی نارنجی تعداد رستورانایی هستن که روی پلتفرم چیلیوری فعال بودن اما به دلیل انحصار قرارداد خودشونو لغو کردن. حتی آمی هم نشون دهنده خرید کاربران از چیلیوریه که در نتیجه اقدامات اسنپ رو به کاهش داشت. 13 جلسه شورای رقابت در رابطه با این شرکت تشکیل شد و 9 روز بعدش یعنی در 22 مهر رفتار ضد رقابتی به فود به موجب حکم شورا تایید شد و این شرکت رو محکوم کرد. اسنپ به پرداخت جریمه 100 میلیون تومانی توقف درآمدی جاری و در شفاف سازی بازار محکوم شد. تو حکم شورایی شده بود که اقدامات اسنفود با قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت داشته و شامل موارد زیره. قسمت دوی بنده الف یعنی وادار کردن اشخاص دیگه به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات اونا با رقیب. قسمت 4 بنده ته ایجاد مانه به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حزب ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص. قسمت سه معامله با طرف مقابل با این که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناک بعد از این حکم روابط عمومی اسنافود اعلام کرد اسنافود قطعاً به رأی شورای رقابت به عنوان مرجع زی صلاح در کشور احترام می‌گذارد. تمرکز اصلی اسنافود همواره ارائه خدمات مناسب و ممتاز به کاربران نهایی و تأمین کنندگان عزیز بوده و خواهد بود نگفته نماند که رأی صادر قطعی نیست و در فرآیند تجدید نظر قرار دارد. در پاسخ چلیوری هم اسنفود رو به رقابت سالم در یک بازار رقابتی سالم دعوت کرد. اما خب این حکم تازه اول داستان بود و اسنفود هم به همین راحتی وا نمی‌داد. تا زمان قطعی شدن حکم و پایان دادگاه تجدید نظر، فعالیت‌های اسنپود تو بازار ادامه داشت و رقباش هم زیر فشار بودن این بار چلیوری و ریحون برای مقابله با اون چالش، تراست یا انحصار بینامیدند، تصمیم مهمی گرفتند. چهار دیماه ماه 1398 خبری با این عنوان منتشر شد. چلیوری و ریحون با ادغام به دنبال پشت سر گذاشتن اسنافود هستند. این دو شرکت رقیب قصد داشتن با ادغام شدن و ایجاد یک شرکت جدید با سهم بازار بیشتر تا جای ممکن موقعیت مسلط اسنفود تو بازار رو بشکنند. مدیرعامل عامل در این مورد گفته بود که فقط 35 درصد از مشتریان یعنی چلیوری و ریحون مشترک هستند. ادغام این دو شرکت به شدت به نفعشون و در جهت توسعه سهم بازارشون خواهد اونا برنامه های جدید و بزرگی مطرح کردن که اهداف پنج ساله شنو نشون میداد اما حدود دو ماه از این اخبار میگذاشت که در روزهای پایانی سال 98 در صبح روز 26 اسفن ماه توییتی در فضای توییتر فارسی دست به دست میشد و بسیاری از فعالای بازار ایران رو شکه کرد علیوزا صادقیان مدیر عامل استارتاپ های چیلیوری دکتر دکتر و چند تا چیز دیگه خبر از توقف فعالیت اون اسنافود رو دلیل اصلی توقف فعالیت چلیبری معرفی کرد و گفت در دو سال گذشته چلیبری بخش بزرگی از انرژی و هزینه خودش رو به جای تمرکز روی کسب و کار صرف خمسا سازی اقدامات انحصارگرایانه رقیب کرد که با رقابت ناسالم خودش جلوی همکاری رسورانا با چلیبری رو می گرفت این انحصار طلبی با شکایت چلیبری در شورای رقابت محکوم شد اما متاسفانه به دلیل نبود رگولاتور و شرایط رقابتی سال این روش انحصارگرانه حتی در این شرایط بحرانی اخیر نیز بدامتشته. یک سال و یک روز بعد از اعلام حکم شورای رقابت در محکومیت اسنافون در حالی که ماها از پایان فعالیت چیلی بری میگذشت در 23 مهر 1399 دیوان ادالت اداری همون رای اجرا نشده شورای رقابت رو هم رد کرد و اسنافون شد این که دقیقا داستان چی شده بمونه ولی خب خیلی ها بعد این حکم حسابی خوب کرده. خود dune نامیج مدیر عامل اسنفود در مصاحبه با خبرنگار دیجیاتو گفت در مطالبی که اخیرا منتشر شده تلاش شده تا تصویر شرکتی از اسنفود ارائه که با سرمایه‌های زیاد و انحصارطلبی سعی داره رقبا رو بیرون برونه تصویری که منصفانه نیست و ها با اون چیزی که هستیم فاصله داره کسی منکر فعالیت‌های خوبی که اسنپ کرده و زندگی مصرف‌کننده‌ها رو راحت‌تر کرده نیست. اما اینجا ما می‌خوایم بررسی کنیم که آیا اگه اسنپ دست به اقدامات ضد رقابتی نمیزد، مصرف کننده می‌تونست در یه فضای رقابتی تر قضا رو با قیمته پایین‌تری تهیه کنه. شورای رقابت اسنپ رو محکوم کرد ولی دیوان رعی رو برگردوند. اما ری خود شورای هم چندان دیدل نمی‌زنه. مثلا اگه بخوایم مبلغ جریمه اسنپ رو به صورت شفاف‌تر بیان کنیم، بیاج به آخرین گزارش اسنپ که برای سال 1400 وجوجو میزان جریمه شورای رقابت در این سال حدود 400 میلیون تومان بوده اما این مبالغ اصلا برای شرکتی مثل اسنفود فود بازدارنده نیست و حتی بیشتر شبیه شوخی مثلا بر اساس گزارشه سال 1400 اسنپ فقط در شهریور حدود 100 میلیون سفارش در اسنپ فود ثبت شده فرض کنیم هر سفارش میانگین 50000 تومان بوده این یعنی 5000 میلیارد تومان حالا فرض کنیم اسنپ حداقل یک کمیسیون 10 درصدی بردارد نتیجه می شه درآمد در 500 میلیارد تومانی فقط توی ما حالا به نظرتون جریمه 400 500 میلیون تومانی چه بازارن است یکی از پیامدهای تشکیل تراست و انحصار کاهش کیفیت و افزایش قیمت محصولات تو بازاره زمانی که رقابتی توی بازار نباشه بسیاری از فاکتورهای مهم اقتصادی اصلا دیگه اهمیتی نباشه. خدمات خوب و ارزان جای خودشونو به خدمات ضعیف و گرون میدن صرف دیگه توجی و اهمیت خودش از دست میده و غسالهوس شواهد نشون میدن بسیاری از کار از کیفیت پایین محصولات و خدمات اسنفود شکایت دارن و معتقدن که این شرکت پاسخ شایستهی به شکایت و پیگیریشون نداده طبیعتاً وقتی یک تازه بازار سفارش آنلاین غذا اسنفوده نمیشه توقع چندانی هم بابت پاسخ گویش داشت زمانی که ریحون و دیگران بودن سهم بازار اسنفود 80 درصد بود و طبیعتاً الان که نیست اسنافود تبدیل شده به ایران خودرو سایپا تو بازار سفارش آنلاین هست. البته دقت کنین که زمینه شکلی انحصار در کسب و کارهای پلتفرمی به دلیل خاصیت شبکه و ارزش شبکه‌شون خیلی بیشتر از بقیه بازارها هم هست. و این نکته اینجاست که این جیگی نباید منجر بشه بازار تک‌قطبی بشه و بهتر حداقل دو تا کسب و کار فعالیت داشته باشن. حتی اگه اون دو تا کسب و کار سهم زیادی از بازار داشته باشن و بقیه رقبا رو هم از زمین به در کرده باشن. به قول قدمیا یکی کم دو تا بس. بعد از این گیرودار وبسایت دیتاک که بیشتر روی تحلیل فضای مجازی و بررسی کردن افکار عمومی تو وضعه مختلف تمرکز داره تو سال 99 یه تحقیقی در مورد میزان رضایت کاربره ایرانی فضای مجازی از خدمات اسنفود انجام داد. همطور که می میبینید نظرات رو به سه دسته خنسا منفی و مثبت بندی کردن. و نتیجه تقدیمشون این شده که حدود 48 درصد از کاربران نظر منفی نسبت به خدمات اسنپ داشتن. حدود 31 درصد خونسا بوده و 21 درصد نظرات مثبت داشتن. اگر امروز خیلی یاد دغدغه اینو دارن که آقایون پاشین بیان یه فکری به حال وضعیت رقابت کنید. دلیلش اینه که در درجه اول نمیخوان ماجرای ایران خود روسایپا جهادی دیگه تکرار بشه در درجه دوم بحث رفاه و کیفیت زندگی مردم مطرحه. شما هم اگر با موارد مشابه هی از تراست انحصار و یا رفتارهای ضد رقابتی مواجه شدید لطفاً با مرکز مطالعات توسعه و رقابت از طریق کانال‌های ارتباطی این مرکز تماس بگیرید اگر کسب و کار شما هم با چنین رفتارهایی از جانب شرکت‌های بزرگ و انحصارگر روبرو شده با ما و مرکز مطالعات توسعه و رقابت در میون بگذارید این مرکز به طور تخصصی روی مباحث رقابت و انحصار کار میکنم و می‌تونه به شما کسب و کس کارتون برای پیگیری چنین رفتارهای ضد رقابتی مشاوره بده در صورت نیاز تحلیل حقوقی و اقتصادی اون رو هم برای شما انجام